ولي ذلك والقادر عليه بالنسبة أخ سأل سؤالا بالأمس بالنسبة لقضاء الحاجة يقول بأنه أحيانا يتأخر في دورة المياه لعذر عنده لمرض حتى تفوته أحيانا الصلاة فهل إذا صلى بعد ذلك وخرج منه شيء يقول أقرب الحدث يعني تبطل صلاته والحدث أخي الحبيب فساء أو كما قال أبو هريرة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تخرج من صلاتك لا تخرج من صلاتك إلا إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا لا تخرج إلا إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا فابني على اليقين لا تبني على الظن الأحكام لا تبنى على الظن في الإسلام وإنما تبني على اليقين فلا تخرج من صلاتك إلا بيقين كما دخلت الصلاة بيقين وأنت على طهارة وأنت على وضوء لا تخرج كذلك إلا بيقين إذا سمعت صوتا او شممت ريحا فاخرج من الصلاة اما ان يخيل اليك وان تتهيأ انه قد خرج منك شيء ولم يحدث صوت او لم يصل الى انفك ريح فلا تخرج من الصلاة وابن على اليقين اما بالنسبة لتأخير الاخ لحاجة ولعذر وهو في دورة المياه فارجو الله عز وجل ان يكون معذورا لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فأنت مكره على ذلك فلا إثم عليك ولا حرج أما الحرج في أن يتعمد الإنسان التأخير هذا هو الحرج في أن يتعمد الإنسان تأخير الصلاة أو أن يظل في شغل شاغل أيا كان هذا الشغل حتى يخرج وقتها وكان يسأل أحيانا لا يجد إماما فهل يجوز له ان يتقدم الى الامامه نعم يجوز له ان يتقدم الى الامامه ما دام متيقنا من نفسه انه على طهاره اما ان كان مصابا بمرض ويخشى ان ينفلت منه شيء اثناء صلاته فالاولى له الا يتقدم للامامه حتى لا تحمل هذه المسؤوليه الكبيره امام الله عز وجل اما ان كان يعلم من نفسه انه طاهر وانه يدخل الى الامامه ويصلي بالناس ويخرج وهو متيقن من الطهاره فلا حرج عليه ان يتقدم الى الامامه ما دام يحسن قراءه الفاتحه وقراءه القران بدون لحن جلي ظاهر لان هذا اللحن الجلي عند كثير من المحققين من اهل العلم يبطل الصلاه